كنعول على هذا دابا دا هذا دا. ما ما كينش دابا هذا دا ما كيعول على اخر دابا هذا ما كيعول على هذا دابا دا العكاكز والراحه اي حاجه جات من عند الله مرحبا بها ما تجيش هي من عند من عند الغاشي اخاي ايوب الله يحفظنا ويحفظك وحياك الله باش نك دا الفلتر دابا وفي كي ما فيهاش الفلترو الكاميرا هذه هاد الدومين هذا كيما كيعرفوا الناس كاملين فحال البورصه هتجيبها واحد الساعه كل حياك الله والناس اللي سالوه والكرينيات الخالات <تصفيق> <تصفيق> لك <متلك> واحد خوية في عمره حامقا قسيم بالله لذجيتك يا خي ايوب ده السؤال هذا سامك <تصفيق> مخي مني عليكم <تصفيق> السلام خي ايوب وشا نقول لك شكرا بزاف اولا على الزياره ديالك وانا واحد من الناس اللي كيتبعوك وكيتبعو كارير ديالك ومسيرة ديالك ما شاء الله عليك اه نورتينا ناخي رحمة ولدك سين اللي اسمح للناس كيجي وعندك طانون الحليب أنا ما جي عندك ميكروفون لا لا, لا. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> خي <خيخي> خي محمد بالزفر الناس يعني كيشوفوا شافوك في سطوريات يعني وقت لك أكسيدون يعني مشيتين الطبيب وبالزفر الناس ما عارفين شيء من عنده واش ممكن تقارن الناس من الحديث اللي لك وقالك؟ وشان لك خي أيوب قدر الله ما شاء فعل والحمد لله والشكر لله على دبتي لا هذا اللي بسالني الله د فد محنا ليهنا فيها بالنسبة للحديثة اخي ايوب فكانت الحديثة الأولى في الرجل دشمال في شهر ثمانية كنت لعبوا حباري دول كورا ومتقطعت لي العصبة دول ركبة دشمال ودازت الحمد لله تلت شهور وديس كانت حسان وديكشيف متبع ترويد ديالي وكذا وجدت واحد السفارية في شهر تناش في الأخير شهر تناش بالضبط تلاتين في الثلاثين في الثلاثين كنت فور زازت و وقاتل الحادثة الثانيه في الرجل من طحت في واحد الدرجه صغيره ما شفتهاش و طحت و نفس اللي وقع لي فرجل الرجل الشمال وقع لي دابا في رجل لي من اليمين فالحمد لله على كل حال دابا الحاله الحاله الصحيه هي الحمد لله مستقره و كان كان تحسن شويش بشويش غير دابا هاد الشيء كيدي الوقت بزاف اخاي ايوب يعني خصو الراحه حيت في الاول كان ديك الرجل الشمال كنت كنعول على هذا دابا هادا ما ما كاينش الام دابا دا دا دابا ما كي اخر دابا دابا ما كي عاول الى هادا دابا العكاكز و الراحة باش داكشي والحمد لله دابا بديت الريجيم و دكشي كيما كتشوفو في السطوريات اللي كان في انستغرام و دكشي فضروري يغسنين نقسم الوزن باش اركابي يبراو مزيان و ونرجع ان, ان شاء الله هنا الحالة الطبيعية ديالي في الساعة اللي وقعت لي الحادثة مرة ثانية بعدا. آه كنت فواحد الحالة هيستيرية يعني يا ربي ورضاة الوالدين اللي تبت شويش و بالادعية و داكشي باش قدرت نتحمل ديك دك هاذ و الحمد لله ربي سبحانه وتعالى تعالى مني فكي فكيرزقك حتى الصبر باش و كتصبر على داكشي اللي ابتلاك به الله سبحانه وتعالى وبزاف و بزاف الناس اخي ايوب دعاو معايا فهاد المحنه هذه ف حاشا وش ربي الحبيب يستجب لهم شي الدعوات ديالهم و الناس اللي دعاو معايا بزاف عرفتي اخي ايوب زعما ما واحد واحد يعني حتى ان سبحان الله يعني شفت يعني ملي وقعت لك هاد الاكسيدون هذه يعني يوميا الناس مجين عندك يوميا يوميا يوميا هادشي يدل شي حاجه كيدير على الحب ديال الناس الحمد لله والله الا الحمد لله وهادشي كان كيزيد تاكد لي وخا واخا نف واحد المحنه ولكن كان كنشوف ديك الحب الناس هو اللي كيخليني نضحك واللي كيخليني كي نعمل قصوريات واللي كيخليني ما ندخلش في شي اكتئاب ولا في شي, شي حاله نفسيه ماشي هذيك فالحمد لله عندي ربي سبحانه وتعالى رزقني بناس كيبغوني لوجه الله فهمتي محبه خالصه الناس كيبغيواك الناس حساسه بالناس كييجون عندي كيبغوني محبه خالصه فهمتي كي كيدعي معك ميساجات بعدا في الانستغرام كل نهار كنفتح اكثر من 200 300 ميساج وكنجبر الادعيه ديالهم والناس كي ما شاء الله والله الحمد لله شكرا بزاف على هادشي هذا ما تا كلمات ما كيبغيوش يخرجوا لي دابا غنبقى ندخلوا في داكشي الشعر وكذا خي محمد كنشوفو يعني واخا ان الحاله ديالك فحال نقول لك اللي علم بها غير الله واخا داك دايما كتبارتاجي مع الناس الضحكه ديالك الناس ديما كيشوفوك كضحك شنو السبب بالضبط صراحه حيت صافي بكينا بزاف اخاي بكي و مبقاو يمكيو حنايا صافي داز داكشي اي حاجه دابا شنو تعلمت واحد الحاجه في الحياه ديالي والناس كاملين لا يشوفوا هاد الفيديوهات اي حاجه وقعت لك في الحياه ديالك موراها كتجي شي حاجه يعني ان بعد العسر يسر يعني مر ديك العسر كيجي كي اليسر دائما ما توقع لك شي حاجه عرف بلي الله سبحانه وتعالى عايدك حاجه آخر هاي حرمك من ديك شي هذاك اللي تينا فيه من ديك النعمه اللي تينا فيها الصحه ولا شي حاجه بالحق يعطيك شي حاجات اخرين ومن بعد والحياه عيده ماشي الحمد لله فاي حاجه جات من عند الله مرحبا بها ما تجيش من عند من عند الغاش يا اخي ايوب الله يحفظنا ويحفظك ويحفظ جميع الامه المسلمين اللهم امين اخي محمد عن طوله الصحه هذه وندخلوا الصفحه السيد حياك الله كيفاش قصتك وحياك الله الخالات ودابا بحنا دابا يدقوني في جدار حياك الله السيد دابا الامور واضحه الله علي لي الو الجو ده وعيت لك على العرس شوف دي الاول ما تسكليش انا ما تسكليش انا عمره من برا ومن تحت والله هالسيد مش تزوكر ديك ولا رويال واللانقوستا والكونتشا هي ديك دي شيل البحر كامل دوروا لي تما اللي في الكوستا داير عنا كامل الاربعه والحق حمدك تبقى عليهم عاود تداها وداها في عرس بالعماس أو كي تعليهم داها وداها حتى جاوا الجذر مياه والدوبة بهذا العروس صافي حياك الله لا الراجل دبرنا اللي حنيلو ماشي حنيلو سعد حبيبي مره اخرى في لك زعما ماشي حنيلنا قدمنا سيدنا ابليس يرقب إيه لسناء الله وعلى كيفاش قصاده السيده خيمه آه هذه الشخصيه السيد هي واحد الشخصيه ديال واحد انسان يمكن آه سامين واحد المنطقه اللي حنا كنعتزوا بها وكنفتخروا بها لانها منطقه من الشمال ومن المغرب كامل الحمد لله وديك شخصية السيد فشحال وانا كتعجبني ذيك اللكنة وكنهضر بها مع الدراري صحابي بحق مع عمري ما بينت في المواقع ديال التواصل الاجتماعي ولا شي حاجه. واحد النهار غير بالصدفه عملت ديك الفلتر وبديت كنهضر بذيك ديك الهضره السيد وكذا ودخلوا عليا بزاف الناس كيقولوا لي ديك الشيء واعر كذا هذه فانا بيدي عجبتني ذيك الشخصيه وفهمتي دابا نقدر نقول لك حياك الله هي اللي هي اللي دايره ساره هي اللي دايره دابا دا كنشوف غير في الكومونتير مثلا شي واحد مثلا غير سرق شي واحد ولا كذا كيقول له السيد وحياك الله زعما اه ديك حياك الله فيها كل شيء ماشي كتختصر ديك الريكلي كامل فديك السيد و... حياك الله والله الا كنتمنى من الله زعما كنتمنى من الله ديك الشخصيه هذيك توصل للناس بحال اللي كان بحال اللي كان بحال اللي كتعجبني انا وبحال اللي كنتخيل انا حيث كاينين بعض الناس غادي غادي يجيب لهم الله باللي انا كنستهزئ مثلا بديك لكنه ديال ديك, ديك منطقه ولا شي حاجه فانا بالعكس انا كنفتخر بديك المنطقه وكنعتبر راسي حتى انا من ديك المنطقه فهمتي يعني عادي كيما كتشوفوا كنهضر مثلا باللكنه دروافه عاود فانا ريفي فالحمد لله حنا المغاربه كامل اي لهجه اللي نقدر نوصل بها شي طريقه كوميديه ولا تعجب الجمهور فغادي يشوفوها سواء مراكشيه ولا باللانجريه ولا بالريفيه ولا بالسوسيه فانس يعني الحمد لله حنا مغرب واحد وهادشي اللي كاين اخاي نقضيه العرس الخالات والعرس الخالات السيد مبكر وحياك الله مش نك دا دا الفلتر دابا فيبدا في فيهاش الفلترو الكاميرا هذه وحياك الله السيد مرحبا بكم ومرحبا بالجامع ان شاء الله في العرسية يا خلاص تكون واحد مفاجأة كبير معروض انا أه انسين انسين السيد مش حال هذه الايام زد التشالي يا ريت نكون غير كان احلام فراقك رماني في بحور بنادم بالزربة <مترجمة> كيحكام <مترجمة> شافوني قالوا مسحور <مترجمة> لا كنت باغيه تقتلني بسكات، انا راضي بقداري هانيه، رقص الصح مادا ما خليت خليتي رسامي خاليه، ساعه عليا مراتني، بلي عمرها ما خي محمد، الناس كاملين كانوا كيعرفوك في كوميديا، عاودنا كيفاش تدخلتي للموسيقى. واش غنقول لك اخي ايوب، انا الموسيقى كتعجبني بزاف، وواحد الانسان مريت بالموسيقى بحال اللي غنقول بالخصوص موسيقى الراب ف الى رجع سي, الى رجعتي رجعتين كارير ديالي في الاول يعني قبل ما قبل ما الكوميديا اصلا في ايامز ديال سكاي بلوك وكذا كاينين الدراري اللي عاقلين واللي بدينا معاهم ف كان كنت كنرابي عاد دخلت للدومين ديال الفكاهه من بعد بقى ديك بقى ديك المونو دراب كيجيني دائما وكيعجبني نكتب كيعجبني نلحن <تصفيق> نحل دي سي. عندي واحد النحل واع <تصفيق> خي محمد واش ماجين شي اعمال في شفت مؤخرا عندك شي حاجه جنيكو سبوتيفاي شي حاجه في هايدا واش تاجلس بسبب المرض ديالك اولا اولا باقي ماجي ش... الجديد ان شاء الله اولا كنوجه تحيه للعشير جنيكو أه سلسله سبوتيفاي واجده باقي لنا واحد اللقطه صغيره اللي كنت غنصورها قبل ما نسافر أه صدق ما بقاليش الوقت وداك الشيء ف توقفت دابا السلسلة غير نصورو ديك اللقطة حنا كنحاولو كنشوفو كيفاش نعملو لا أصلا ديك السيناريو اللي كان عنا نردوه مثلا في الدار كالسين هنايا نقدر نصور هنايا في هاد البلاصة هادي وغادي نزلو ديكشي حيت ديكشي واعر طلع واعر بزاف وغادي يعجب الجمهور شاء الله وعندو علاقة تا بموسيقى كوميديا وموسيقى مهمة نخلطوها مزيان وغتطلع شي حاجة حياك الله خي محمد عن سقسك هذا الدومين اللي فيتينا لا كوميديا ولا الغناء واش كتشوف بان هذا الدومين هذا يقدر يعيشك ويعيش الاسره ديالك شان نقول لك أخي ايوب هذا الدومين هذا كما كي كيعرفوا الناس كاملين باللي بحال اللي بحال نقول لك بحال البورصه تقدر تقدر, تقدر تجيبها واحد الساعه تخدم مزيان يكون عندك فلوس كدا دايره الحركه كدا تقدر تجيبها واحد الساعه كلشي حياك الله والناس اللي سالاو والكريديات الخلات هادشي <تصفيق> عادي يا اي فنان باقي في يعني باقي في باقي ماشي في البدايه انما اي فنان كيتقاتل بد بعض بعض مصطلح هذا كيتقاتل فاجبره انا قلت لك ديكشي ما عمره ما يعني ماشي حد قد تقدر توصل لواحد المستوى كبير كتبقى تخدم مثلا اشهارات كبارين نسبه تخدم شي حاجه شي حاجه يعني غيكونوا عندك سيطر. اه في هذا الدخل فيها, فيها كارط بالعربيه السيد ولكن دابا الحمد لله احنا كنتقاتلو انا قلت لك مره كتجيبها كتكون خدام مره وثوما كتعرفوا دابا الوباء اللي جا العامين الاخرانيه فرا العالم العالم كامل تضرر ماديا ومعنويا ونفسيا و... وعقلي لا غير ايوا كنشكر الناس اللي وقفوا معايا بزاف في هذه المحنه اللي انا فيها من الاول ديالها حتى الآخر يعني الناس اللي وقفوا معايا كاملين كنشكرهم و كنقول لهم الله يجازيكم بخير والناس اللي كيتبعونا وكي كي معنا هذه اللحظات سادو كنقول لهم شكرا بزاف نتوما هما كل شيء وعليكم حنايا باش كان كنزيدو نسمر وفاتيه هذا وكنشكر خاي ايوب على هاد المجال اللي زيتين عندي والطاقم ديالك كامل اخسوفيه نيمور كاميرا وموقع طنجاوي والناس كاملين مرحبا بهم لعرض الخالات ومرحبا بكم من العرض الخالات ماش تذكر السيد ولا وتحياتي لنزل لانجرا حياك الله شكرا خاي محمد الله كبرك خي ايوب وشكرا بزاف على الزياره ديالكم الله يخطيكم اخو